حكومة عزيز أخنوش تقطع الشك باليقين هكيفاش غيدوز عيد الأضحى بالمغرب كشف مصطفى بيطاس الناطق الرسمي باسم الحكومة في مؤتمر صحفي يوم الخميس إن عيد الأضحى هذا العام سيمر بأفضل الظروف وسيكون توفر اللحوم والأسعار في مستوى معقول على الرغم من وجود بعض الارتباك في إنتاج اللحوم في المغرب وأشار بيطاس إلى أن هذا الارتباك يرجع إلى تأثير جائحة كورونا والجفاف على القطيع الوطني في الساعة. في الاخيره واضاف المتحدث الرسمي باسم الحكومه ان رئيس الحكومه عزيز خنوش يعمل بنفسه على هذا الملف وسيوقع على حوالي عشرون اتفاقية في معرض الفلاحة تهدف إلى دعم الانتاج الفلاحي بما في ذلك انتاج اللحوم. وأوضح بيتاس أن الحكومة اتخذت مجموعة من الإجراءات لتجاوز الأزمة بما في ذلك تخصيص عشر مليار درهم للعالم القروي بجزء منها يخصص لإغاثة الماشية